Вітаю! На попередньому уроці ми ділили тисячну на 100. Але перед тим, як отримати відповідь, ми зробили багато записів і витратили багато часу. Зараз я покажу вам, як можна це зробити набагато швидше. Отже, нам треба розділити число на 10 в якомусь степені. Ось наше число – тисячна. Якщо я помножу задане число на 10 в якомусь степені, то я збільшу це число. І кожен раз, коли я буду множити на 10, кома буде переміщатися на одну цифру вправо. Отже, 99,61000 помножити на 10 дорівнює 990,61. Зверніть увагу, ми просто перемістили кому на одну цифру вправо. А якби нам треба було 99,61 поділити, поділити на 10, то ми б перенесли кому на одну цифру в зворотному напрямку, тобто вліво. У такому випадку ми б отримали 9,961 10-тисячну. Коли ми ділимо число на 100, ми по суті двічі ділимо це число на 10. Ми переносимо кому на два знаки. Тобто на дві цифри вліво. Нам потрібно поділити число 99,61000 на 100. Але зараз це видалимо, давайте. Щоб поділити десятковий дріб на 10, потрібно перенести кому на один знак, цифру вліво. Це ми розділили на 10. А якщо потрібно ще раз розділити на 10, то ми переносимо кому ще на одну цифру вліво. Таким чином, 99,61000 поділити на 100 дорівнює 0,9961. О, яке число! Але ми просто перенесли кому на дві цифри вліво. Сподіваюсь, це було зрозуміло. Ось ми виконали завдання. Зустрінемося на наступному уроці. А наразі па-па!